Ευχαριστούμε πολύ που σας υποδέχομαι, ε, αυτή τη φορά στο Μέγαλο Μαξίμου, στα πλαίσια ε, των εξαμηνιαίων ε, συζητήσεων που κάνουμε, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τον απολογισμό της δουλειά που έχει γίνει, για να σχεδιάσουμε και το έργο μας για το, για το επόμενο εξάμεινο. Όπως σας είχα πει και όταν σας είχα επισκεφτεί την ε, πρώτη φορά, μας έδωσαν οι συμπολίτε μας μια πάρα πολύ σαφή εντολή στι προηγούμενες εκλογέ θα ένα κράτο σύγχρονο, λειτουργικό, το οποίο δεν θα ταλαιπωρεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και, κυρίως, ένα κράτος το οποίο θα είναι φοβικό απέναντι στην ψηφιακή επανάσταση και στις αλλαγέ που φέρνει η εποχή μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το νέο Υπουργείο ψηφιακή Εκκυβέρνησης ω μια οριζόντια δομή με ιδιαίτερα αυξημένε αρμοδιότητες. Και εσείς γνωρίζετε καλύτερα μένα ότι η δουλειά σα αποτυπώνεται την καθημερινότητα του κάθε πολίτη και της κάθε επιχείρησης και με χαρά διαπιστώνω ότι υλοποιείται με επιτυχία τον προγραμματισμό τον οποίο είχαμε σχεδιάσει και νομίζω ότι σε ένα σύντομο σχετικό διάστημα ένα καινούριο Υπουργείο με πολύ άξια στελέχη, με ένα μείγμα πολιτικών και τεχνογαρατών, έχει ήδη πετύχει πολλά, αλλά είμαι βέβαιο ότι θα πετύχετε και πολλά περισσότερα. Οπότε, καλώ ήρθατε και στο μεγάλο μαξί μου.